مرحباً اسمي ستيف أو وأنا مدير العمليات في The Young Turks وسأتحدث عن البدء بتحقيق الدخل على يوتيوب إذا كنت منشئ محتوى مبتدئاً على يوتيوب أنصحك بألا تركز على تحقيق الدخل فعليك أولاً صقل مهاراتك وتكوين جمهور وزيادة شغفك بيوتيوب يرى الناس في يوتيوب وسيط فيديو وهذا صحيح لكنه أداة اجتماعية وعليك جذب المشاهدين وبناء جمهور بعد ذلك يمكنك فعل الكثير ولكن إذا ركزت أولا على كسب المال فلن تنجح في ذلك في The Young Turks نكسب المال بعدة طرق أولا من AdSense في يوتيوب طبعا ونتشارك الدخل مثل الآخرين نكسب بذلك مبلغا جيدا لأن لدينا جمهورا كبيرا والكثير من المتابعات والمشاهدات شهريا وفضلا عن كسب المال عبر يوتيوب نكسب المال من مصادر أخرى لدينا الآن قسم تسويق قوي حيث نبيع القمصان والقبعات والتقويمات والصور وغيرها ما يكسبنا مالا وفيرا بفضل نجاحنا وإتقاننا إنتاج المحتوى بتكلفة متدنية على الوسيط الرقمي يقصدنا المعلنون لإنتاج المحتوى ما يجعلنا دار إنتاج ويعود الإعلان التقليدي بالكثير من المال وإن بمشاهدات أقل هناك طرق كثيرة لكسب المال بعد تحقيق النجاح على يوتيوب وتكوين جمهورك أمل أن الدرس مفيد أنقر للمزيد من الدروس ولمشاهدة The Young Turks شكراً.